بر همینان ارجمند شاهین نژاد هستم در آدینه دیگر از سلسله برنامه‌های تحلیل تاریخ معاصر ایران خدمتتون هستیم به امرای دوست گرامی شهرام آریان این سفر تحلیلی رو از آغاز صفوی اومدیم و رسیدیم به میانه دوره محمد شاه پهلوی شاهنشاه ایران پس از اینکه جریان منتهی به رخدادهای مرداد ماه سیودو رو گفتیم و بعد جریان کشف سازمان نظامی حزب توده و اتفاقاتی در دهه چهل خورشیدی توسط مذهبیا راهاندازی شد در حقیقت نخطه پایان نشست پیشین ما نشست بیست بود که امروز میریم نشست بیست رو در خدمت شما داشته باشید. رشته سخن رو به شهرام گرامی واگذار میکنم. شهرام جان درود بر شما. دور چند جان درود بر بینندگان. الان یک راست بریم سراغ خود داستان. امیدوارم که این درست نشون بده داستان رو ببینم. آکی حالا. الان اه، چیز دیده میشه. نقش آقای هوویدا دیده میشه؟ بله بدون هاشی و اینانه تصویر کامل بله نمیخواییم دیگه بازگو کنیم اون مفصل گفته شد که تقریبا چه شده بود تا اون که نوبت هوویدا شد یعنی پیش از هوویدا قرار بود که منصور همین پروژه ها رو جلو ببره یا اون نسل دانشما مختگان از فرنگ برآمده که شاه میخواست رو تکیه تکه کنه و با اونا اون پروسیه، اون توسعه توسع را جلو ببره امریکایی هم همه گونه اشاره کرده بودند که پشتیبانی میکنند حالا سالهایی بود که مالی این کار میکردند بعد قیمت رفت بالا دیگه مالی نیاز نبود ولی تمام مدتم از راه تکنولوژی شاه کمان می‌کرد که یعنی برابردش این بود که اون گشاهش نخستینی رو که باید انجام می‌شده از راه انقلاب سفید با اون سال سختی رو که علم درگیری‌ها رو گذرون اونا رو پشت سر گذاشته می‌خواد با منصور و اون نسل اون دانش‌آموزان مختان آموختگان نوین و جوان کار دیگه رو قلتک مندازه که مسلمان‌ها گرفتند به شیوه همیشگی منصور رو فعلا گرفتند کشتند ام در ادامه اون کار به گردن هوویدا افتاد هوویدا من و منصور من عرض کرده بودم که نظری هم گفتاری هم نوشداری پیشتر گفته بودن که چه درکی دارن از کار که میخوان با شاه همکاری بشه با شاه همکاری کنن تکیه کنن و فرایند توصیع رو فعلا به شدت جلو ببرن و در پایان از توسعه ای یا اون اون گوبالش مادی یک گبالش اجتماعی سیاسی هم بر بیاد که در پایانش بیاد و ایران گونه از دموکراسی بشه و یک کشور فرنگی یا در استانداردهای فرنگی بشه و الاخر و اینا پروژه سازندگی رو با شدت آغاز کردن در مورد برایندش اینو میشه گفتش که برای یک کشور خاورزمینی مسلمان یعنی با اون پتانسیل انسانی کشور خاورزمینی مسلمان داره دستاوردها نکردنی بود یعنی در پایان اون دوره در آستانه برآمدن سایه انقلاب در افقها ایران تو خیلی زمینه ها چهرش از یک کشور جهان سوامی یک سر بیرون آمده بود و کم کم داشت از دور پهلو میزد با استانداردهای اروپایی این البته در سطح کشور نبود چون رسیدگی رسیدگی‌ها به شهرهای بزرگ شده بود و قرار بود که اگه ترها ادامه پیدا کنند در سال هشتاد میلادی یا شست هجری نوبت اون قلمرو روستایی شهرستانی هم برسه و تا ساله های میلادی و هفتاد هجری دیگه فرایند گوبالش یا اون دیولوپمنت با اون جارسته باشه که ایران یک کشور هم ارز فرنگی پنداشته بشه قدرت جهانی اقتصادی و چوین و چنان درباره این که حالا با اون ملات انسانی که در یک کشور اسلامی هست اصلا تا چه اندازه میشد به همچین جاهایی رسید که روانشات محمد رضا شاه سخنش رو می گفت دوم از این حرف ها اون فعلا فیلم که نا کار با فیلم نیست که با مردم مسلمان خب بیگمان همچین کار شدلیل نیست یعنی اون بخش ژاپن دوم خب یه محلهه بزرگ بود یا دروخ گفتن به خود بود یا همون خاصیت خاورزمینی بود که کارو دست کم میگیره و یا این که بخواست مردم برانگیخته بشن و تشویق بشن بیشتر کار کنن اون ژاپن نمیشد اونجا بشه اون با اون اون ژاپن نمیتونست بشه اما یه کشور اروپایی ردی دوم شاید ایران میتونست بعد بوده باشه یه چیزی هم ارز ایتالیا یا اسپانیا چیزی از این هست شاید که خودش یک جهش آسمانی می بود بیرون هر گونه مرز و کران انگارش پذیر و گامای نخستینش هم هویدا بود که خوب کار میکنه هویدا بود که خوب کار میکنه و باور نکردنی بود. اون قبالش باور نکردنی بود. چه در بخش فرهنگ و هنر، چه در بخش آموزش پرورش، چه در بخش پیش آماده سازی صنایه حالا با همون ملت مدل مفتخر اسلامی که اونجا داره یعنی اهل کارم نیستند ولی بستر رو به گونه ریخته بودند که همون صنایه منتاج داشت بیشتر و بیشتر کار می کرد و تا حالات پیشا طراحی یا پیشا خود سگالی رسیده بود که خودش به رو بخواد کم کم طراحی کنه و بهاز این نسل دوم و سوم دانش آموختگان فرک تو بخش فنی اگر باز می تو سال 6 و سپس هفتاد هجری، میگمان بیشتر و بیشتر کشور به طورست تولداد های خود پای، و خود سگالیده هم برسیم البته عرض کردم این چیزی کوره جروبی و جاپاین رو از خبران نبود اونو فرگت باعتید، اون فراموشش کنو انسانش اونجا، اون مدلش از نیست از این کارگرش حالا اونجوری کار کردن داره نه مهندسش حالا 16 ساعت تراحی در روز داره نه اون دقت در اون اسلام اون روح و اونجا کشته که یه همچین چیزی می بود. اما به جاهایی میتونست بره که برای یک کشور خاورزمینی مسلمون باور نکردنی بود و مردم هم این گونه اون زمان رو به یاد دارن که به حالت دوره افسانی اکنون به یادشون رفته مونده. دستگاه کاریشم این بود که عرض کردم بهای نفت که بالاتر رفت که حالا اون خود داستانش پیچیده است که چرا بهای نفت بالاتر رفت چون در توافق با آمریکا بود. آمریکا من ارز کردم که در زمان پیش از امینی و همزمان با امینی توی شیریا خط انداختن بود که از چه راهی میخواد جلوی کمونیستا رو توی خواهور نزدیک بگیری ببینجه در ایران که میخواد یه سیستم پاکستانی اونجا برکش دینی مذهبی که کمونیستا رو بگیرن همه رو بکشن ادام کنند الاخر همونجوری که بعد از انقلاب مثلا انجام شد یا اینکه میخواد کشور رو از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی کمک کنه که بر بیاد و از سیرایی درونی و از رفاه و بهزیستی درونی دیگه دنبال کمونیسم نره. و برخی محتران کشور از روح گفت و شرود بسیار با آمریکایی ها منجمله آقای امینی روان شد و کسال دیگر هم که پشت پرده کار میکردن اونها رو متقاعد کردن که ایران تو روحش و ذاتش بیشتر کشور هم خانواده با فرنگی هاست، و مال اون منطقه نیست و یه جوری حسابهای دیگه باید روش کرد پیشینه تاریخیش از این حرفا و آمریکایی‌ها این راهو پذیرفتن که نه از راه پاکستانی کردن اونجا جوری کونیسم گرفته بشه بلکه از راه انتقال تکنولوژی فناوری و برکشیدن بسترهای صنعتی که از راه رفاه و بهزیستی و مدرن شدن و برکشیده شدن به ثبات و پا بر جای برسه الاخر. این راه رفتند و از هیچ یاری هم دریغ نکردند در گذار سالای چهل و پنجاه خرشیدی یعنی اینکه بدون همیاری بی دریغ هم چیز شدنی نبود راه هم باز بود که دیگر فرنگی هم هر چقدر میخواند کمک کنند به این فناوری آلمانی و هم همینچی راهش باز بود و در ارقام بزرگ رو به آنجا بود و بعد یک چراغ سبز درونی هم داده شد که با بالا رفتن بهای نفت درآمدی به جیب ایران سرازیر بشه که خب این درامد از سر تا سر جهان موقعی گرفته می نه دیگه فقط از جیب آمریکا که کمک نظامی بکنه که تو فرایند برکشیدن صنعتی اونجا کمک کنه یه کلا نظامی هم که ایران همون نقش ثبات بخش و کنترل کننده منطقه رو پیدا کنیم و آمریکایی یا نیاز به درگیری های منطقه دیگه نداشته باشند برای نگه داشته صحبات اونجا علیه و بیشتر بیشتر ایران به یک دوست پربونیه فرنگ در اومد خیلی روش حساب می این یعنی ب... بر هایی که منجر به افسایش چند برابر شدن در حقیقت قیمت نفت در اوایل ده هفتاده میلادی شد در اوپک یک اختلاف دیدگاهای جرفی بود که برخی کشورها که ایران در حقیقت رهبریشونو داشت به عقاب‌ها معروف شده بودند و برخی کشورها به دنبال عربستان و سعودی بودند که به بازها معروف شده بودند عربستان و سعودی و کشور هم نظرش باور داشتند که افزایش شهید قیمت نفت به سود کشور صادرات نفت نیست در دراز مدت چون قیمت کالای خرید قیمت کالای صنعتی یا حتی کالای اساسی رو که میخرن از غرب رو کشور تولید کنندهم افزایش میدن در نتیجه فقط ایجاد تورم میکنه ایران و کشورهایی که دنبال ایران اومدند اعتقاد داشتن که نه افزایش قیمت نفت باید انجام بشه به خاطر اینکه کالاهای اساسی همین جوری در حال افزایش قیمت بودن و ما به عنوان مصرف کننده تنها چیزی که میتونیم تولید کنیم و بدیم به بازار جانی نفت اونو بایدون قیمت رو بالا منظور مییم بااج که عربستان رابطه بسیار بسیار نزدیک با امریکا داشت به نظر نمیاد با خوشنودی کامل امریکا یا افزایش قیمت نفت صورت گرفتهشه که بینم بیاافسایم که امریکا امروز دسته کم دو سال پیش در میانه دوره ترامپ از نظر انرژی خود کفا شد در دهه هفتاد میلادی یه واردکننده بسیار بزرگ نفت خام بود و برای همین بها مصرف کننده امریکایی هم بخش زیادی از این هزینه رو میداد هرچند که فشار روی اروپا بود به خاطر اینکه منابع سوخت فسیلی به اون صورت نداشتند ببین این داستان دو است من وقتی این تفسیر اینجوری میکنم که توضیح میدم که آمریکایی‌ها اون مخالفت لازمه رو نشون ندادن با بالا رفتن بهای نفت، امه. این توی اون بستر اون نگاه مالی خولیایی روشنفکرای خاور زمینی نیست که میگن او پس اینکه آمریکا به اون یاری رسوند پس این یکی دغت کو نوکره از این حرفا بودید اون ذهن بیمار خاور زمینی که زود دست به دشنا و دیوانگی بین میبره. داستان وارونم میشه دید بلکه آمریکا واقعا بقیه فرنگ به ایران، اعتماد پیدا کرده بود. <تصفيق> یه مسائلی هم از پیش از جنگ دوم مونده بود اینم باید عرض کنم یعنی بس که این زمان آقای هیتلر این داستان آریاییان کجا اومدن کجا رفتن آریای و آریایی آریاییه که نیست گفته شده بود و تو یادها مونده بود که ایران روی ای کشور آریایی میشمردن این تو ذهن آلمانیای بزرگسال بود هنوز. خود اونا هم این اندیشه رو اون موقع تو خیلی شریان ها تزریق کردن تو اروپا تو صحبت‌هایی که می‌کردن بود یعنی ناخودآگاه تو ذهنشون بود که اونا از خودمونن و بعد فضا اینجور شده بود که به خاطر ازدواجی هم که شاه با سوریا کرده بود و بعد اون نگاهی که از قدیمم اینا به پرش یا, یا به پرسیان یا یا سرزمین به پارسا داشتن که این امپراتوری برای خودشو از این حرفا و به عربا و مصدومون بصورت نداره یه نگاه بیژهی به ایران داشتن از قبل که این بد خیلی تشدید شد و هنگام زناشوی شاه و ملک سوریا اهمیتی که دربار ایران در نشریات فرنگی داشت آن آلمان به بیژه و البته جاهای دیگه کمتر از دربارهای اروپایی نبود یعنی اینکه از ایران همون اندازه گفته میشد توی جراید که از باکینکم پلس و درباره ایران نظر اهمیتش بجز درباره انگلیس که با اون هم عرض دیگه کم کم شمرده میشد به بجرد وقتی که موفقیت تولیدی ایران آغاز شد خیلی بالاتر از دربارهای دیگه اروپایی براورد میشد یعنی <تصفيق> ایرانو به عنوان کم کم یکی از خودمون بهش نگاه میکردن ما خود من هنگامی که در کودکی به آلمان اومدم و اینجا دیگه ما رفتیم مدرسه و اینها یه دو سه سال که گذشت و کلاستی چون دارم هشت و بودم و آموزگارها می‌دیدن که خب این بچه به تاریخ و اینها علاقه داره ببین آموزگارهای یه خورده علاقه منتر با سوادتر و اینها یا اونا که سنشونم بالاتر بود و اون نگاه کلاستیک ها رو می‌شناختن گاهی از من یک تای که برای من تو کلاس هشتم نهم خوبی خودم بیگانه بود. چون من اصلا دنبال این مسائل سیاسی ایران نبودم. من گفتم که شرام. حالا نه چون این همش به تاریخ علاقه داره ما همیشه گمان می کردیم که شما ایرانی ها دیگه موفق شدید. یعنی اینکه الان وایم گفتم you have succeeded. یعنی که you have accomplished. شما اون چیزی رو که باید انجام می شد انجام دادید و از پل گذشته به کشور پیش از شدید. <تصورت> و ما خیلی رو شما و رو آینده شما حساب می‌کردیم چی شد این بده رو سر خودتون اووردید؟ و منم خب کلاس هشت و دوم چی به اینا بگم بگم بگم بگم بله بگم بگم بگم بگم بگم بگم بگم بگم بگم خودتون بیتر می‌دونید لفت کلچین زیر درم یعنی برایش بود کاری که ایرانی انجام دادن غیرقابل درک بود و رو ایران حسابی که می‌کردن صد د 90 پنج درصد اصلا یک چیز زیری بود تا اون که مثلا رو کشور عربی و ترک و اینا. اونا به ایران به عنوان یه بازوی از خودشون یه چیزی از خودشون کم کم نگاه میکردن یعنی قدم‌هاشون که اینجوری بخی پیرا که به تاریخ علاقه داشتن نگاه میکردن بعد با موفقیت آغازین نه کشور هم کشورم دیگه بیشتر نگاه مارس کردم من دربار ایران تو جراید اینا اهمیتش دربار انگلیس‌ها کمتر نبود مهم. همون اندازه از شاه فرح می‌گفتن که مثلا از ملکه الیزابت و از بقیه درباره خبری نبود یعنی اهمیت ایران رو تو ذهنشون یه چیز دیگه نمیدونستن بنابراین اونی که امریکایی این حساب رو ایران میکردن که میدن حالا که قیمت نفتاری میره بالا خیلی مخالفت نکنیم بزنین پول دستشون بیاد بسازن چنین کنن چنن کنن کم کم کارای نظامی منطقه رم بگیرن رو احتشون. و به اون گونی که توی ذهن مالیخولیایی روشن فکرای زمینی مسلمون میگذره که اینا دلغک شده نوکر شده ها, ها هی نبود بلکه اونا روش حساب میکرد یعنی yani از بس که حساب میکردن تو این کشور دی ایران کم کم انتقال مسئولیت کرده بودن دقیقت داشت تحویل دادن به اون منطقه رو دمست. و آینده رو هم اینچونی دیدن که قدرت کنترل کننده آسیای غربی ایران خواهد بود و ما یه جوری باید این داستان رو بپذیریم، قورت بدیم دیگه چوری نه از کارش نمی‌شه کرد. مثل مثلا اون اونطور که کلام تذیر که مثلا آسیای دور دیگه دست چین خواهد بود. و بنابراین این دیگه بیشتر و بیشتر تحویل بودیم خب میگیرن این مسئولیتو دست و بارشون کنن مادی بیشتر و بیشتر باز خواهد بود و چون ترین کشور منطقه هم هستن ای نداره پول بیشتر دستشون بیفته فقط سطح تمدن منطقه رو افزایش میدن. و بعد اونجا به یه بازار شبه اروپایی تبدیل میشه که ما یه سی میفروشیم یه میخریم البته تو اون نگاه کلاسیکی که خیلی از ایرانی دارن میگن که نه اینا برعکس نگاه استعماری داشتن دومالی راهی میگشتن که زودتر اونجا رو بزنن به زمین گرم و بعد مثلا انتقامشون رو بگیرن از اینکه این, این خاور ها مثلا چرا مثلا این دوتا پیشرفت رو کردن هه هه هو هو. یه همچین نگاه استعماری هم توی برخی از ها بود. اون ببینشون قدمه هاشون. اونایی که سرشون بالاتر بود. برایشون یه غیر عادی بود که مثلا ایران یا الان کنترل منطقه رو بگیره دستش. ولی توی بخش بزرگشون چونی نبود. اونا به ایران به عنوان ابرقدرت آسیا غربی آینده نگاه میکردند و خاطراتی هم که ازشون مونده از صنعتگرای فرنگی که به ایران رفت و آمد داشتن نشون میده که کاملا ایران و کشور برتر و اون منطقه پذیرفته بودن و تو دلشون با این مسئله ساخته بودن و میگفتن دیگه این حدیه ما باید با اینه الان دیل کنیم و اینا سروران این آسیا غربی خواهند بود در اینی که تو این موقعیت بعد اونجایه ها انقلاب شد و ایرانی ها تصمیم گرفتن که هرچی رو که هست نابود کنن بازگردن به مثلاً حمل عرب. اون یه تصمیم خیلی عجب و غریب قومی بود که در حقیقت عمق فساد روحیشون رو نشون میداد که تا چه اندازه سوختن و نابود شدن به گذاره تاریخ اون, اون چیزی که ما الان از این پس اون موقع باید بهش که این چه جنونی بود که از داخل این رو داد البته این داستان خب چند بودیه و از اونجایی که همه خواهرزمینی ها تو تفسیر خودشون از داستان زندانی هستن شما الان هر کدوم از این خبر زمینی‌ها رو بگی ازش بپرسی یه داستان برای تعریف می‌کنه از جبه ملی بپرسی میگه که آقا چون که روانشاد مصدق و جلوش گرفتن نذاشتن که اون دموکراسی تمام عیار رو اونجا پیاده کنه و دیگه بعد از اون دیگه رفت دیگه این شاه مستبد که دیگه خودش خوش رو نابود کنه این شماره یک، حالا با در نظر نگرفتن تمام اون مباحث کامپلکسی که ما گفتیم که اگه ایشون موفق شده بود و دموکراسی پیاده کرده بود بدون که منظور بعدی داشته بوده باشه اونجا تبدیل به دموکراسی ملکی پاکستانی میشد. و احتمال 85 تا 90 درصد من در این یقین دارم. هیچ منظوره بعدی همش نداشته که بگیم از بدخیری می‌خواد این کارو بکنه. یعنی اون تو اکو لیبریوم و فرهنگی اون ترمودینامیکش اونجا رو تبدیل به پاکستان می‌کرد. چیز دیگه نمی‌توس بشه. حالا اونا میگه نه چون نشد اینجوری شده اگه ما رو مثلا ویل کرده بودن ما مثلا چی می شدیم خب اونی که تو اون دوران اون توان گیر کردن اون یکی که گروه های چپی هستن که باشون صحبت می خب اینا اون زمان که حرفای مالی خولیایی کمونیستی می زدن کومونیستی توتالیتر حالا بعد از انقلاب بس که دیگه شکست خوردن و شعروی فرو ریخت و گرفتن تو زندان آقای لاجوردی همه اینا رو بهشون تجاوز کرد و شلاخ زد روحشون یه مقدر اون شکست و یه دموکرات شدن بعد از اینکه دموکرات شدن یعنی چپ رادیکال بکنن دموکرات شدن حالا یادشون افتاد که پس مشکل اصلی این بوده که شاه ما رو تعلیمات سیاسی ناده. شون زیادی دیکتاتور بوده اونا میشه این داستانان رو برات تعریف میکنن با خود خوب مسلمان مونا صحبت کنین که خب تمام این مراکز جنون در حقیقت اون منطقه از اینا میاد دیگه یعنی اینکه چپیامونم این جنونشون رو اون جنون اسلامی گرفتن یه <تصفيق> ک مشکلات روحی که اونجاا اون که دیگه خب مرکز دیگه همین جنون بر میگردده برات میگه خب اونجا جاش غی و زلال بودن که امام را حال سرکش پیدا شد. یعنی که با هر کدوم من صحبت کنی یه داستان برات تعریف میکنه. تنها چیزی که باش کار ندارن فقط فرایند واقعیته یه ویژگی خیلی جالبه خاور زمینینیه. بر حال از دید واقع بینانه بگیم چی شد؟ معان، مسائل پیشرفت موفقیت های چند بودی روزگار روانشاد هویدا رو که میشه در موردش هزار ساعت صحبت کرد رو میذارم کدار شویدیم همه میدونند که چه انفجار موفقیتی اونجا رخ داد ما میریم سراغ این که چی شد که زمینه فروپاشی همه چی آماده شد حالا اول من چون به گزاره نشست ها همش از این خلوچل بودن بقیه لایه های فکری جامعه گفتم یه خورده میپردازم فعلا به خود دستگاه حکومتی که مقلته هایی که تو خود اون نهاده بود چی بود مثلا مشکلاتی که خود محمد رضاشا داشت چی بود نمیدونم وزیراش کجاشون کارشون اشتباه داشت دستگاه دولتی اون و تو این خرابی چی بود قبل از اینکه بعد با اون یکی لوبت ها باز برگردم چون اون یکی خیلی که خیل علم ما این یکی رو که گذاشن کوشش می‌کردن یه کاری بکنن اینا رو بهش ببین طرح محمد رضا شاه مگه این نبود که چون اینجا اگه ما دموکراسی پیاده کنیم اونجوری که آقای مصدق می‌خواد نمیگیره بلکه به یک دموکراسی مثلا سطح پایین باناناس ریپابلیک مثلا تبدیل میشه پس من چیکار میکنم من یه مدتی قدرت رو خودم تمرکز میدم و بعد به حالت آمرانه فضا رو باز می‌کنم باز می‌کنم یعنی نه فضای سیاسی رو فضای صنعتی مدنی رو وضعیت خانوما رو وضعیت قشر میانه رو بر برمی‌کشم و این قوم رو از این حالت تریاکی قرون وسطایی همونطور که پدرم آغاز کرده بود میارم بیرون و رو می‌بینم که کار کنند بیان تو جامعه خودشون نشون بدن بسازن ذهنشون رو بسازن و در پایان این فرایند عموق تحویل میدیم به همون دموکراسی که مصدق می‌خواد ولی آخر این فرایت نه اولش من گفتم که چون اینو با مسئله انرژیتیک ترمودینامیکی میشه سنجید که ما وقتی ته چاه هستیم اونجا وقتی دموکراسی رو ایجاد کنی همون ته چاه میمونی چون اون فقط یه پدید میاره ولی وقتی که بهش انرژی وارد کنی انرژی میاد از چاه میفته بیرون بعد تازه با دموکراسی انرژی ملایم میتونی همین جا ببری حالا شاه هم حسابات فیزیکی رو نداشت اما اینتویتیو اینو میپنداشتش حالا شاهی که یه همچین نظری داره و تو نهادش به نظر من خیلی اشتباه هم نیست یه همچین نظری اشتباهش کجاست اولین چیزی که یه کسی مثل شاه که میخواد این کارو بکنه یعنی خلاف خواست ملت میخواد نظر سطح انرژیشو بکشه بالا یعنی تو وقت با خرافه ملت با انحراف ملت اینا در می افتی و میخوای اونو بکشی مثل یه سنگ سنگین یه فنر بهش بستی داری میکشی که این سنگ رو خود بیاری اگه وسط را ول کنی اون فنر دوباره برمیگرده سر جای اولش اصلا ممکنه بخوره سنگرم نابود کنه تازه بدبختی هم پدید بیاره تا موقع که داری این کش نمیری فرسا امام رضا که ما چه داری تو کبیر و انتظار ند شروع کابی بش برخورد بشه و دو بود که من گفتم فردا میرم اینا رو به اعلی حضرت میگم و اعلی حضرت هم میده اینا رو کاخ دار بزنن یعنی خواهر شاه برادرش رو و میگه تعجب کرد که وقتی که به شاه گفت شاه به خجالت افتاده بود رو سندلیش این ورنور میشد و فقط بهش گفت که نه نه نه زیاد برفشم گوش نکنید و بعد یعنی که شداره به اون پادشاه ها یه قرن هیچده هم چون داد واقعا یارو رو دار بزنن جلوی کاخ چونی همچنین یعنی خواستی از این کنار بخوره و یعنی سیستم و در از فرمانبری رو در میان مردم بالا می بره در این هیچ شک و گمان نیست از سوی دیگه واقعیت این است که شما ابزاری که درین بازم همون نیروی انسانی است دیگه نیروی انسانی همون سرزمین همون 35 میلیونی که اون موقع در دهه 50 خورشیدی اونجا بودن آدم از کره ما که نمیتونستیم بیاریم باید با همون آدم ها کار میکردیم و کار جلو می بردیم توی دو سه دهه میشه گفت که نسل خوبی از دولت مردان پاک دست و پاک دامن روی کار اومده بودن یعنی اگر شما برید مثلا به آغاز دوره پهلوی پایان دوره قاجار پایان دوره قاجار که تقریبا از بالا تا پایین همه دستشون کج بود و میدزدیدن و پول میگرفتن و اصلا پول گرفتن به عنوان حق حساب یعنی حتی عنوانشان مشخص حق میدونستن گرفتن رشورو و و ناصردین که خیلی پیش از اون نبود که فرمانداری های این ایالت و ولایت اونجا رو میفروخت بین اون که یه پولی بگیره اونام اختیار داشت که هر جوری خواست از مردم پول بگیره خب همین پدره همین کسی بود که بعدا تو این دوره مدیر کل یا وزیر معاون وزیر بود یا نماینده مجلس شورای ملی بود وقتی نگاه میکنیم درسته مثلا این سیستم قابل مقایسه با سیستم آلمان نبود. به نظر درستگاری و پاک دامنی ولی نسبت به چند دهه پیش از خودش خیلی پوست انداخته و بهتر شده بود به هر حال با همین ابزار باید کار میشد مثلا خیلی من شما بگم شما الان کارچاخونی اداره ای میری خود رو یه جایی بعد مینی یک پیمانکار خارجی اومده هم مثالی که زدی میری میگه خواه من میتونم کار درست کنم اینجوری کنم میجوری کنم ما نمیدیم آدم کجا قرار داره شادی آدم هیچگاه از به اصطلاح آدم‌های اون دست نبود نبودواشی، آدم ها آدم‌هایی هستند که تو بازارن، تو تجارتن، تو بدبستانن، تو سیستم جمهوری اسلامی هم شده آدم بهتر و موفق‌تر کار کرده. ولی که کارش اینه، یه‌ادام کاسبه، ولی کاسبه فاسدیه. من می‌دونم که می‌شد سفت گرفت، می‌شد خیلی از گزارش‌های سازمان بازرسی شاهنشاهی رو پیشو گرفت، می‌شد گزارش‌های پیوسته که ساواک در مورد برخی از فسادهای مالی این کس و اون کس می‌داد و پیشو گیره و نه چه گرفت. من بال کاملا موافقم. ولی ابزارم محدود محدوده وقتی شما به یه نفر آقا بیا برو بررسی کن بعد طرف میبینه مثلا پسرخان خودش گیره به خودش نمیاره یا میبینه الان پرونده اسم باجان آقای خوشم وسط اومده نمیکنه، نمیکنه نمی, کنه. نمی کنه دیگه با همین آدمها کشور جلو برد تا اینکه باز یه نصد دیگه عوض بشه نه منظومه این نیستش که دزدی و بی انصافی رو محمد رضا شاه به مسلمانان یاد داده بود نه اونا که خب روحشون همینه یعنی جو چیز دیگه‌ای نمی‌شناسن من فقط این بود که وقتی ببین ببین شما اگه می‌خوای با بدنی قوم در تعادلی یعنی مثلا خودتم یه جور شاه چون میگم پاکستانی مانند هستی خب کسی هم باد کاری نداره دیگه چون هم عقب مانده اونم عقب مانده این همه با هم خوشین امه. تو میری پسرت میاد و اینا احتمالاً با اونم مردم خوشن ولی وقتی میخوای این این این سنگ سنگین و خلاف خواسته خودش بکش به یه طرف دیگر یعنی میدونی که باید مقاومت اجتماعی خواهد شد. اون موقع جلوی هر گونه رو باید بگیری. یعنی درست کاری باید اونجا با نهایت سرسختی. البته یک کس ممکنه بگه که خب این ملاط چلوکبابی و نیمه دزدی که این حتی هواداران دولت داشتن حالا اون یکی مس که دیگه تمام دوز و مالی خویی و, و اینا بعد از انقلاب نشود که چی تو مقشوم میگذره. دوزده یعنی چی؟ تجاوز یعنی چی؟ او اونا تعریف فیزیکی علمیش بالا اونا هست چونه بعد از انقلاب اومدن دیگه مثل یه حیولا و یه دررندهی دیگه همونطور مثل دقیقت اون پیشنیان چهارده قرن پیششون چنان گسستن و دریدن و بل که یهو دوسترین افراد روزگار قبل از انقلاب مثل مادر ترزا و افراد درستگار اینا به نظر اومدن خب اون ها که چجوری اونو به و بعد خب برآمده از اینا حتی دستیارای دور برای خودت هست یعنی تو میترسی که اگه به خواهر خودت مثلا شه اشرفم خیلی سخت بگیری اونم قرار کنه بذاره بره م. یا به این تیم هم از یه حتی بیشتر یا به اون بعد یه جوری اون موقع اونایی رو هم که میخوان تو رو تو این پروژه همراهی کنن اونا رو از دست بدی م. این نگرانی که چون نمیتونی خیلی از سطح قوم خودت جلو بزنی دیگه اوکی اینه من نمیگم که همه کارهایی که من اینجا الان میگم صدیصت انجام پذیر بود ولی یا ببین یا, یا،, یا اون درافتادن با قوم رو باید میزانش رو به شدت کاهش بدی یعنی میزان پروسه تکامل ها رو امه. و بپذیری که این کارا مثلا تو سی سال انجام نشه بلکه تو 90 سال انجام بشه امه. مشکلی من با اون ندارم ولی وقتی میخوای تو سی سال انجام بشه باید یک قدیس باشی چون فقط نفرت میانگیزی. چون اونا میخوان تو همون مالی خولیای قبلی خوشون بمونند دیگه و تو وقتی می‌خوای اینا رو به زور بکش بیرون کوچکترین آتو اینا بد بده و اونایی که تو قرن 17 هم و 16 هم این راه ها رو تو اروپا رفتن به این مسائل دقت داشتن مسئال زمان الیزابت رو مطرح کردم که حالا بیرون از حوصله کار ماس فگلی نمی‌گفتم خب این حالا ما تو این فرونری ما وسط پاسخ به این مطلب که آقا چرا مثلا شاه و شاپور و فلان اینا مثلا شرکت زدند 3 چهار درصد این و اونا میگیرن حالا دزدی مال جمهوری اسلامی نبود ولی همون هم به نظر من درست نبود شاه خیلی جواب برگشته بود که گفت آقا همه شرکت میزنن همه‌یشی دارن میخورن حالا چرا مثلا به خاطر در من رسید اسید اونم نه خب این جواب درست نیست یعنی خودشم از یه حدی اون ساختگیری رو نمیشناخت و روح خودش سازگار نبود مشکل دوم دیگری که بیشتر و بیشتر در سیستم بود و اونم شاهی مشکل داشت چون بچه اون قوم بود چون تو قوم این کسی این کار بلد نیست. این بود که وقتی داره بیشتر و بیشتر بیشتر این داستان رو میکشه به یه طرفی به سوی پیشرفت تقسیم کار بکنه. تقسیم کار به این حالت که مسئولیت های نسبی بده. و بعد دیگه از پیش کنترل نکنه پس از انجام کار کنترل بکنه و اگر کار درست انجام نشد خب به شدت کیفر کنه ولی بگه دوباره نفر بعدی هم که اومد دستش آزادی که خودش ترراحی کنه خودش انجام بده من فقط پس از کار کنترل می شاه این وسواس رو داشتش که توی فراینده اصلی کار خودش هم دست بیازه و دلش نمی اومد کامل بسپره و به اینم ایمان داشت که این خاورزمینیا بیشتر کارشون درست انجام نمیدن و باید یه مدت زیادی یه کسی بالا سرشون بیسته و تو جزیات دقت کنه تا به اون دقت و پرفکشنیسم اینا عادت کنن و منم به این ایمان دارم که خودش شاه روانشاد آدم پرفکشنیست بود و علاقه داشت که کارا درست انجام بشه و با این دخالت‌هاش هم بیشتر می‌خواست حالت آموزشی باشه کار درست انجام بشه ولی وقتی شما این رو بشو دائم العمر انجام میدیم مراکز مسئولیت مستقل پدید نمیاد و وقتی اون پدید نایمد، نهاد پدید نمیاد و نهاد واسه چه روزیه؟ نهاد واسه روزیه که خودت بیمار بشی یا واسه روزیه که طوفانی وزیدن بگیره که خودتو بزنه زمین اون موقع اون نهادهای مستقلن که میجنگن ولی وقتی شما به عنوان سیستم مرکزی تصمیم گیرنده همه جا دست میازی این جلوی این رو بگیره البته یک کس هم بگه که خب این مهاجر که به حمد اراده کاری که ندارن یعنی من از دیدمشون بعد از اینکه تو فرنگ خود بزرگتر شدن و با ایرانی های از ایران یه چند صد تاشون رو دیدم من اونجا زیاد ظرفیت انسانی به اون صورت ندیدم احتمالاً خب این هم اونایی بودن که پیش از انقلاب اونجا در دسترس دولت و کشور اینا بودن و که سمو گریبیکه خب اینا که نمیش نمیدونم در حال گریه و زاری و ناله و دزدی و نمیدونم پارتی بازی و اینا هستن این کارشون فقط همینه تو چه جوری میخوای به اینا مسئولیت نسبی بدی بلکه راهی برات نمیمونه جز اینکه دائم کنترل کنی خب حالا اونجوری هم نیست ما در کشور آدمایی داشتیم که سطح مسئولیتشون و سطح شعورشون بالا بود کسایی مثل, مثل آقای صدیقی آقای حسابی دکتر حسابی و هشترودی و اینا شما به آدمای مدل اینها میتونی مسئولیت بدی و بعد اون موقع بفهمونی به افرادم که من تو کار این شخص اصلا دیگه دخالت نمی کنم و بعد از یه مدتی باید بیشتر و بیشتر این افرادم به داخل پروسه دولتی بیاریم اجازه بدی که جل UTM بیسته و بعد تو کوتاه بیای این مراکز مسئولیت مستقل ایجاد می‌کنی با اینکه سیستم هنوز در حقیقت آمران است شما فهمم تو این زمینه کوشش‌هایی رو پادشاه انجام داد حالا یه مقداری ناکام بود مثلا در زمینه سیاسی ایده ی تشکیل حزب رساخی فکر کنم دادن این سری از مسئولیت‌های سیاسی به ای از ملت بود حالا بویژه نظرش نظر شروع این بود که این حزب بتونه اون برنامه‌هایی رو که از سوی شاب رسیدن به درباز‌های تمدن بزرگ تعریف می‌شد و مردم منسجم کنه و همسو کنه در اون راستا حرکت کردن که خب مثل خیلی از چیزای دیگری که در کشور ما یا کشورهای مثل ما انجام میشه از هدفش دور افتاد و یه مقدار زیادی باز حالت محفلی به خودش گرفت یا تشکیل انجمن شاهنشاهی فلسفه حالا درست یک نهاد علمی ولی به نظر من ایده‌اش نه خود نهبیه تشکیل شد ایده‌اش فوقلاده بود برای اینکه نیاز بر این شده بود که این کشور صاحب یک ایدولوژی بشه یک جهاننگری ایرانی رو در بیارن بکشن بیرون از دل تاریخ و بتونن نوعش کنن و در اختیار ملت قرار بدن ولی حالا با آدمهایی که اونجا جمع شدن در حقیقت نغز قرص شد چون مشخص بود اون آدمها امثال احسان نراقی و شایگان و محقق داماد و حتی پای مرتزا متحریه هم اونجا باز شد مشخص دود بدترین ایرانیا بله دقیقا و شاید مثلا از بود هنری راه انداختن یه جایدان یه دستگاه با بودجه عالی و تقریبا با دهها شاخه و شعبه در سراسر کشور اگه صدها نبوده کانون پبش فکی کودکان و جوانان خب این اختیار عملا نصف پروری رو داد به این داخل دخ کانون قرار داد و ببین. رفت اختار شد محفل چپ های کاملا بی بوته و از کنم خدمت ایران حالا ایران, ایران سیتیز میتونم بگم حتی تا اندازه یعنی هر جایی بازم میبینید نیروی انسانی اومد و به نوعی اونجا فساد کرد نه من ارزم میخواستم بگم که البته اینهایی که افزولی خیلی خوبه چون نمونا رو ولی من ببین من مثلا سالها پیش این خورده ها رو از شاه بیشتر میگرفتم مثلا پونزده سال پیش و اینا تو عوالم اون ذهن آلمانی تا اینکه از هفشت سال پیش به اینور یک فرجی رخ داد یک گشایشی و من با ساختارهای اجتماعی سیاسی ایرانی ها ام ام آشنا شدم از نزدیک تو تبعید اونایی که هستن و پس از اینکه اونا را از نزدیک دیدم دیگه یه آمرزش کامل به شاه بخشیدن زمینه چون که دیدم اصلا عموم قومشون این کار بلد نیستن یعنی این مهترانشون بود که مثلا قبل از انقلابه فریاد میزدند که اینجا دموکراسی نیست از این حرفها سازمانهای سیاسی که اونا خودشون تو فرنگ زدن تو تبعید خودشون نقشی که اونجا دارن با من پیر خانقاه یا دیکتاتوره. و تقسیم کار واقعی رو هم خیلی اوقات بلد نیستند یا تقریبا اصلا بلد نیستند یکی از دلایلی که اپوزیسیون شبکه‌های فراگیر گسترده نمیتونه درست کنه همین مسئله خودشیفتگی این قوم خاورزمینیه و اینی که مهترانش هم واقعا تقسیم مسئولیت بلد نیستند و نمیتونه نهادهای رز از دست درست کنن یعنی این ظرفی رو هم که اون روانشاد محمد رزاشاد داشته یک ضعف بریگ برده از قومش بوده نه اینکه ایشون فقط داشته ولی بقیه خیلی بهتر بودن ام. ولی من دارم عرض میکنم که فقط یه کسی که میخواد با این سرعت بره جلو و اون اندازه زاویه بگیره با اخلاق و خلق قوم خودش که تو فساد چهارده قرنه حراسناک به سر میبره و اینا رو میخواد بکشه کاراش اون مقابلت تو همون حد فردیک کبیرم باشه خب همچین توانایی تو خاور زمینی ها نیست و نبود حالا یکی این بنز کافی سخت نگرفتن بود به نظر من ام. یکی مسئله نبود پخش مسئولیت به اون حالت اون فضیلت و ایجاد نحات های مستقل بود که اونم میگم تو روح خاور زمینی که چون اینا بلد نیستن به کسی کار بسپاره هر کدوم خوش خوش نابغه بزرگ بزرگ میدونن این من در مورد تمام افرادی که تو اپوزیشن دیدم و هر کدوم خوشن نابغه عالم میدونن واسه نمیتونن کار بسپرن به کس دیگه این این ویژگی ها خب تو این قوم هست که تو شاهش هم بود حالا علاوه اینکه این شاه اینقدر نیک نفسته تا میخواست اونجا رو بسازه بعد مسئله سوم دیگه که دوباره این فقط مشکل شاه نیست مخالفش خیلی خیلی بدتر بود حالا میرسیم بعدا به آنالیز اون نبود زبان دیپلماتیک تو گفتگو با دیگراندیش. یه ویژگی که این خاورزمینای مسلمان دارن اینه که هر کدومشون خودشون خودشونو حداقل آلبرت می‌دونن میدونن حداقل یعنی در بدترین حالتش و روبروی خودشونو اتوماتیک جاهل میدونن حالا چه جوری به نجسن من نمیدونم ولی این بعدا هر گونه communication ها گونه همرسانی رو غیر ممکن می‌کنه. شما مثلا با چپی‌های قدیم ایران اگر می‌شستی مثلا من این شانس رو داشتم که وقتی آغاز دانشگاه هم بود اول سال‌های 90 میلادی یه سری میهنهای... نه یه سری هم نبود یه تا 40 تا بودن در دانشگاه هامبورگ کسایی بودن که زنده از تو آخر سر همین شکنجه و مرگ زمان جمهور اسلامی گریخته بودن دوباره به خارج اومده بودن به همونجا که تحصیل کرده بودن مثلا قبلش تو آلمان. و عنوان آدم های ضرب خورده و شکست خورده و در هم شکسته می اومدن در دانشگاه می شستن در کتاب می خوندن نه که شغلی داشته باشن زندگیشون در هم شکسته بود امه. مثلا تو 35 تا 45 پنج سالگی چای می خوردن کتاب می خوندن و مثل افراد بی در حقیقت اینشون زندگی رو باخته بودن اونجا می زیستن و صحبت میکردن با هم دیگه در حقیقت میشه گفت کسانی که طوفان شنی که برده یه جایی به ساحل کوفته و جوفته صوت دل هم دوره هم به عبارتی برای من ولی یه فرصت بینظیر بود برای اینکه با روح این همیهنان چپی پیشین آشنا بشم و هایی که این اندازه زندگی اینا را فروغ بود و در زندان از زیر شکنجای آقای لاجوردی گذشته بودن و خدا اونچه بلای سرکی آمده بود همین اینها ولی با هم وقتی صحبت می کردن سر کوچکتری مسائل شروع میکرد سر هم داد زدن و نعره زدن و حق کامل رو نزد خود دونستند حتی با فکر خودشون yes. که چه برسه اگه با یه مثلا میخواستن صحبت کنن اونی که دیگه از اول جاهل میشمردن و با لبخندهای آقا لندر صفی اصلا حاضر نبودن که باش دو واجهی تخت بزنن yes. و برای من نکته بسیار جالبی بود که وقتی من امق سوادشون رو می چندان جرف نبود <تصفيق> چیزهایی که خودشون فقط علاقه داشتن تنان گستره چپی اشتایی خونده بودن از بدنه فلسفه فرنگی هیچی و از تاریخ فرنگی خیلی کم می از مال ایران صفر و چیزهای مارکسیستی خونده بودن یک مقدار یک مقدار مثلا روشن فکری کلاسیک سالای ۶۷۷ میلادی رو که معمولا محدود بود و سطحشم پایین بود و بی، یعنی تا حدی خودشون تو عاقل و روبروی رو جاهل میتونستن که باور نکردنی بود یعنی برای من که یه آلمان بودم روح اینا رو مثلا نمی‌تونم بفهمم که چی می‌گذرد اون تو چون پایان وقته برای نشست بعدی اگر لطفانی از شعر سکرین در بیاری برای نشست بعدی بیریم سراغ این ها کسایی که انقلاب کردن زمینه هاش و مشارکت تقریبا هر نهله فکری متاسفانه در این خودکشی ملی رو بریم سراغ اون و به کاسری های اون بپردازیم که به قول خود یکی دوتا نیست بسیاره و دردی است که همچنان تاکنون برجاست ببینیم این مشکلاتشون چند بودیه و از همه طرف بود البته به نظر من خودکشی ملی نبود بلکه بازگشت به حالت طبیعیش بود آه. یعنی مثل وقتی از دوستان اعتقاد داری که حالت طبیعی و حالتی بود که تا پایان دوره قاجا برقرار بود و دور پهلوی پرانتزی بود باز شد که کوشید برخلاف اینرسی یا میل طبیعی این ملت رو به مسیر دیگری ببره که باز اینا یه دفعه دست و پایی زدن و اون بخشش که متاسفانه میتونستن تعین کنندن باشند دوباره زدن تمام کاسکوزه این پنجاه و چند سال رو به هم ریختند و برگردند ما رو خونه اول بعدی من بیشتر خواهمش کاف که چه چجوری همه گروه ها با جیغ و داد و دست و پا زدن از گروه های فکر گرفته تا اسلامی تا حوادران جبه ملی فقط کوشش می‌گردن که اون چیزی رو که پدید اومده تو اون پنج دهه به نابودش کنن درست برگردن به یه حالت طبیعی خودشون حالا کی تو مالی خوریای خودش ممنونم من در پایان برای دوستانی که علاقه من به مطالعه هستند کتاب زمان زرتش رو نشون بدم این کتاب رو بنیاد رنسانس ایرانی اخیرا منتشر کرده کتاب رو من نوشتم و به دو زبان بیرون اومده زبان فارسی و نسخه انگلیسیشم اومده که با ترجمه بسیار خوب دکتر دلشاد زمان زرتشت نام انگلیسیشم است Zoroaster a global perspective برای همیانی که من هستن کتابو بگیرن میتونن از آمازون درخواست کنن به نام زمان زرتشت یا انگلیسیش Zoroaster Global Perspective و اگر که نخوان از آمازون بگیرن به ایمیلی که در این پایین نوشته شده info at iranian میتونن پیام بدن بگن چند نسخه میخوان نشانیشونو بدن و براشون کتاب فرستاده خواهد شد نحوه پرداختشم در ایمیل دوستان بهشون خواهند گفت خیلی سپاسگزارم از دوستانی که مشارکت کردند در سایت تارنمای iranian renaissance.com رفتن و همیاری کردن برای پرداخت حزینه های و دوستان دیگر رو هم تشویق میکنم که میر و این کار رو بکنن iranian renaissance.com تشریف اونجا دکمه دونیشن یا همیاری هست که می میتوانید با Paypal با Credit کارت همیاری کنید بسیار سپاس گذارم جان خیلی ممنون و بدون تا فرصت دیگه باره بعدیش جالبتر خواهد بود <laughs>